શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદર બી એડ સેમેસ્ટર ટુ અંતર્ગત શૈક્ષણિક સાધન નિર્માણ મારું નામ છે મોડલ બનાવેલ છે તેમાં સૌ પ્રથમ મોડલ બનાવવાની રીત છે બે ચાર્ટ પેપર લેવાના તેમાં એક ચાર્ટ પેપર ઉપર ફેફસા જે આકારના હોય તેવું કટ કરી અને गार ठी तेना शूको एट जो रीतना फेफसा काम करता हो रीतना काम करे थे